דרך אחת למצוא את העבודה שנעשתה על ידי כוח ולהשתמש בנוסחה FD קוסינוס תטא. המספר שנקבל ככמות העבודה שנעשתה נעצג את כמות האנרגיה שעוברה לגוף מסוים. אם מקבלים כתוצאה של העבודה פלוס 200 ג' תראו שדבר שהכוח מסר 200 ג' של אנרגיה. אם יש לנו דרך לקבוע את כמות האנרגיה שגוף מרוויח או מפסיד יש לנו דרך חלופית למציאת העבודה שנעשתה. מכיוון שהעבודה שנעשתה על גוף שווה לכמות האנרגיה שהוא מרוויח או מפסיב לדוגמא תדמיינו גולש בסקייטבורד בין 50 קילוגרם ומנוחה אם כוח מתחיל לתנועתו בעשרה מטר לשנייה הכוח הזה עשה עבודה על הגולש מכיוון שהוא הרוויח אנרגיה כמות האנרגיה שגולש בסקייטבורד הרוויח היא 2500 ג' ול. זאת אומרת שהעבודה שנעשתה על הגולש הייתה פלוס 2500 ג' היא חיובית כי הכוח על נעשר לו 2500 ג'רל, כשכוח מוסר אנרגיה לגוף, הכוח עושה עבודה חיובית. כשכוח לוקח אנרגיה מהגוף, העבודה היא שלילית. תמיינו עכשיו שהגולש הנא בעשרה מטר לשנייה נעצר כה הוא מתנגש עם הרמת לבני. הרמת הלבני מושא עבודה שלילית על הגולש, כי היא לוקחת אנרגיה ממנה. כדי למצוא את העבודה שנעשתה על ידי ארמת הלבנים, עלינו חשב כמה אנרגיה הגולש הפסיד. הגולש התחיל עם אנרגיה של 2500 ג'ל, וסיים עם 0, כלומר העבודה של לבנים היא 2500 מינוס, מינוס 2500 ג'ל. היא שלילית. הלבנים לקחו אנרגיה מהגולש. נגיד שמרימים את הלבנים שמסתם 500 קילוגרם לגובה של ארבעה מטר, ולמצוא את העבודה שנעשתה על הלבנים, ניתן להשתמש ב-F-D-Posinus-Teta. יכולים לחשב את כמות האנרגיה שנסרנו ללבנים. הלבנים מרוויחים כאן אנרגיה, ומרוויחים אנרגיה פוטנציאלית כובדית, המתקבלת בנוסחה MGH. לחשב ונקבל 19,600 ג' אנרגיה פוטנציאלית כובדית. זאת אומרת שהעבודה שנעשתה על הלבנים, הייתה פלוס 19,690 חיובית, כי הכוח מסר אנרגיה ללבנים. הדבר הזה נכון לא רק עבור אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, זה עבור כל הסוגים. ניתן למצוא את העבודה שכוח עשה על גוף אם חשבים את האנרגיה מסר לגוף. עבודה שנעשית על ידי יד שמפליע כוח קיבוץ על הקפיץ שווה לאנרגיה הפוטנציאלית האלאסטית שקיבל הקפיץ. עבודה שנעשית עם כוח הקפיץ על הקוביה שווה לאנרגיה הקינטית שקיבלה הקוביה. אם דוב מחזיק משקולות במקום כוח הדוב לא מייצר עבודה על המשקולות כיוון שכוח הדוב לא נותן או מקבל אנרגיה מהמשקולות.